يلا شباب وصل جورج يلا ده انتين بكون عندكم اوكي شباب فيكي ايه فيكي فوت معه. اكيد اكيد فيكي فيكي فيكي لك اكيد اكيد فيكي فيكي, فيكي. كوني عني بعيده فيكي تبقي مني قريبه فيكي تعيشي بخيالي وترقيني مثل خيالي حياتي, تكون فيكي تكون فيكي تبقى فيكي حياتي تكوني الوحيدة فيجي تكوني عني بعيدة فيجي تبقي مني قريمة فيجي تعيشي خيالي بترفيني مثل اخياتي حياتي تكوني الوحيدة متل العم يقصر شو بسمع عنك اخبار شو منطر من الكلام بتقول حالي ده حقيقي مثل العم يقصر منام غرقان وعايش بالوهم ناطر منك ندف الدعم غرقان وعايش بالوهم ناطر منك ندف الدعم اذا بردك تعيل عندي يما الحالك خليكي إيه؟ فيدي كوني عني بعيدي تبقى مني أليمي لبيك كان يحب يروق وامك ما عادت سكتت قضينا فتره مع بعض والدنيا قامت قامت لبيك كان يحب يروق وامك ما عادت سكتت غرقان وعايش بالوقت وما منك مد في الدعم غرقان وعايش بالوقت ما منك مد الدعم اذا بدك تعال عندي يما الحال تقل فيكي تبقي مني قريبي فيكي تعيش بخيالي وترفقيني متل خيالي بحياتي تكوني الوحيده